Pálótak padján voltam. Tény is való, de büszke voltam rá. Büszke voltam rá. Négy hónapos korom óta vagyok állami gondozásban. Tíz éves koromba kezdődött el az a történet, amikor bántalmaztak minket mind fizikálisan, mint mentálisan. Akkor tudtam, hogy gyermekül képviselőnök lehet szólni, megkérdeztem, hogy ezt lehet-e, vagy szab szabar ilyet csinálni ők, és mondta, hogy nem, ennek lesz következménye. Akkor megnyugodtam, hogy akkor lesz rem van remény, és akkor nekünk majd segítenek. Mert hogy nem én voltam az egyedüli áldozat ebben a történetben. Másnap ö, szóltak, hogy jelenjek már meg a, az intézmény vezetőjénél, hogy beszélgessenek velem egy kicsit. Akkor ö, kaptam egy leszidást, hogy ö, milyen alapon szóltam. tulajdonképpen beletörültünk ebbe a helyzetbe, hogy nem tudunk mit csinálni. Bennem nem fogalmazódott meg tulajdonképpen a szökés, de lehet, hogy nem is baj, hiszen hát nagyon sok probléma lett volna ebből, hogyha én elszökök, akkor lehet, hogy nem kaptam volna meg az otthonteremtési támogatást, és ezzel egyúttal lehet, hogy ügyem is lett volna. Betöltöttem a 18. életévemet, kaptam egy utógondozót, nagyon örültem neki. Kedves volt, aranyos volt, mosolyogott mindig, és nagyon megszerettem. Hát tulajdonképpen ellopta a felhalmozott családopótlékomat. Azt az utta, hogy a saját nevemre lekötötte ezt a pénzt, ehhez nem lehet nyúlni. Az intézményvezető feljelentett becsületsértésért, azért jelentett föl, amiért én feljelentettem az intézményt, hogy a pénzlopás, a bántalmazások és egyéb-egyéb és dolgok. Ugye kitiltottak a Gyermekvédelmi Központból, mert ugye én lakásotonos voltam. Azért nem mehettem be oda, én tudtam, mert hogy a gyerekek folyamatosan jöttek hozzám, hogy Norbi ez a probléma. Az első érzésem az volt, hogy meghutamodott uh, Nagy Csaba. Uh, ő azt hitte, hogy erősebb, mint én, uh, pedig nem. Uh, jó érzés volt, de volt bennem egy üresség. Az az üresség, de hát mi lesz a többivel? Én tudom azt, hogy eltett nagyon sok év azóta. De hát uh, azok a nevelők mindig ott dolgoznak, akik engem neveltek, és az az intézményvezető, aki, aki tulajdonképpen megkeserítette az én életemet. Most végzős hallgató vagyok, ezzel szeretnék majd foglalkozni a jövőben is, tehát a gyermekfidelem területén. Azok a gyermekek, akik ott nevelkednek ezekben az intézményekben, ne történhessen meg ugyanaz, amik velem történtek meg. Nagyon sok álmokon gyereknek is azt mondom, hogy merjen kiállni. Legyél aktív polgár! a ki velünk a, a társaság A Társasága Szabadságjogokért ügyvédei országszerte elérhetőek.